شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم وهو شهر حرام يستحب فيه الأعمال الصالحة كلها ولم يرد بخصوصه شيء معين سوى أنه من أشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله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 الذي بين جمادة وشعبان المطلوب من الإنسان أن يحرص على أن لا يقع في خطأ لأن الإثم فيها أعظم فلا يقصر الإنسان في واجب ولا يرتكب محرم لأن وزره فيها أشد ولا يجوز القتال فيها بحال إلا في دفع الظالم دفع المعتدي وعما ابتداء القتال فلا يجوز فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر من الوقوع في البدع وشان البدع خطيرة أن الإنسان لا يتوب من البدعه في الغالب لأنه يرى أنه متقرب إلى الله عز وجل